هلا والله بشباب إن شاء الله زينين كان معكم اليوم فيديو جديد ومميز فيديو اليوم راح نشرح عن حل مشكلة عدم وجود صوتي في لعبة جي تي اي سيتي النسخة المحسنة طبعا هذا الشرح طلب من عندي احد الاخوة بالتعليقات وبدون اي طالع عليكم نبدأ بالشرح اولا راح ندخل الى الرابط اللي اسفل الفيديو الرابط راح في للمدونة فيسح الرابط أولًا داخل المتصفح والرسالة موضوع هاي المد... المدونه عواتي فهذا هو الموضوع مو آه فتم تجون للأخير آخر شيء تجون روابط تحليل طبعًا وهذا عاني أكثر من شهر هو تشوفون خمس مباراة عشان على أي واحد منهم الأول كله طبعا انا اختصار روابط ااا اه في اوكي بعد ما تسقطوا هذا راح يطلع هذا الموقع الثاني اللي هو الموقع اللي برافو عليه الملف فتم تكملون هذا ويا بعض الاحيان يطلع إعلانات يعني وين اوكي بس ما يكون مزيان حجمه جدا قليل 2.2 ميجا بايت نأخذ الان الى سطح المكتب سنتي حاليا بكلمه سر نفتح الملك مثل ما تشوفون أوكي بعد ما فتحنا عاد عليكم هذا هاليمرد نستخرج هطلع لنا اللي هو كلمة الشعر مثل ما تقولين الكلمة لازم نكتب إبداعك مثل ما ما بحاجة لفكرة شاشنا طبعا أنا ااا متعب عنين من رأيي وده الاستفاج والاستخراج هنا أما طبعا أنا مثل ما تقول ما ضايقهم مدونة مثل ما تقول راح هاليمرد نقوم مثل ما شفنا هذه هي بعد ما بدناها يعني نبدأ نأخذ موضوع مباشره النسخ ونرجع على حالي للملف الملف اللي هو جدا قوي نسخ أو نقل حسب الفيديو فأنا أحاول نقل الى ملف مكان تثبيت اللعبة بأي خلاص فأنا أنتقل على حالي على قصة تجيب ملف اللي هو ملف اللعبة نضغط عليه ندخل على إيه جاي اللي هو أول خيار بعدها على ايضا اول خيار وهو بس مجلد واحدين فتحة وحاليا على ويندوز اللي هو اخر شيء ومن هذا الملف فنحلف الملف الاصلي الموجود المجلد المصفى وننسخ اللي هو المجلد اللي بيزلته في الفصل بعد ما أحمل كل هذه الطريقة حالياً تملأ في عشر التنزيل والتفديث و اللعبة أخوة مطمئة يعني أن أصوات اللعبة موجودة حتى نشوف حالياً يعني تكونوا مسمعين جميع الاصوات و... آه... تمام. وهذه آه... يعني الميزه آه... اللي على الترجمه اللي <تصفيق> جوا بيقدر يرجع هذا الفيديو واللي اذا حيطلع بثالث فوق وهذا راح يضيف لك بوست الفيديو. حتى آه... اللي تحصلون عليه. يصحو حاليا انه القوائم و القائمه و جميع اصوات يشتغل فائده لهينا يكون لهينا شاركنا هذا اليوم لاتنسون ندعمكم زر اللايك و في القناة و زر الجرس ومع السلامه في جديده لنا